Пошкоджені стіни, вікна житлового будинку, розірваний газогін, зруйновані котельня і господарські прибудови. Жителька Комишувахи, 85-річна пенсіонерка Лідія Рудченко, показує на своєму подвір'ї наслідки ворожого артилерійського удару. Каже, російські військові обстріляли вулицю 9 лютого, а вони з дідусем і донині не можуть отямутися. Куди прилетіло? От туди, От я вам кажу. на подвір'я. Так, да, да, біля, біля хати. Біля, навіть ось, метрів три, якби то і все. Ось ж кочегарка була, нема. Ото всі сарайчики, всі вони не, не той, бачите, все воно подроблено, все. Туалета нема, не в хаті, в нас у хаті був туалет, і, і на дворі нема, бачите, туалети. Снаряд розірвався прямо за вікном, у цей момент подружжя було в хаті. Я в себе, допустимо, в спальні сиділа, дивилась телевізор, виключився світ, тоді як дало, мене отак підкинуло. Із кроваті підкинуло, і отак очки, то я злякалася і побігла, а дід мій був у своїй спальні. Там. Я туди кажу, дід, ти живий. А він каже, а що таке? Він, він навіть не почув, що на ту сторону той. Невірно, лежить, десь там робить нічого, нажав на корот, хай летить куди-небудь. От і прилетіло сюди. Що тут? Ні воєнних, ні салдні, не мають воєнного об'єкта. І так по всій камішувах. Електрику у будинку відновили одразу, каже Лідія Миколаївна. Опалювальна система і досі пошкоджена. А на подвір'ї – залишки зруйнованих будівель. «Вперше нам треба газ зробити, газову, щоб тепло було. Хоч на зиму ми за то що зробимо, трохи може грошей назбираємо. А я пенсія – 3600. Що це за той? – А як ви зараз грієтеся? Ну, – Ми топимо плиту. У нас є пічка, дали дров нам ну ще до того нам отож, возили як -от дрова безплатно, так це в нас, звичайно, дуже тільки. Аби зафіксувати пошкодження нерухомого майна, а також вивести уламки з подвір'я, необхідно звернутися до селищної ради із заявою, розповів голова громади Юрій Карапетян. Процедура наступна. Люди приходять до ЦНАПу, пишуть заяву щодо обстеження житлового будинку, і комісія робить акт обстеження і з подальшим затвердженням на сесії. Якщо потрібна допомога людям в чомусь там, ми допомагаємо нашим комунальним підприємствам вивозити сміття і так далі, тому подібне. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне Новини Запоріжжя.